پیش خدمت ہے محسن نقوی کی غزل فراقی یار کی بارش ملال کا موسم ہمارے شہر میں اترا کمال کا موسم وہ ایک دعا میری جو نامراد لوٹ آئی زباں سے اٹھ گیا پھر سوال کا موسم وہ دنوں سے میرے نیم واد ریچھوں میں بہت دنوں سے میرے نیم واد نیچوں ٹہر گیا ہے تمہارے خیال کا بہار بھی سکتی ہے جو بے یقین ہو بہار اچڑ بھی سکتی ہے تو آنکھیں دیکھ لے میرے زوال کا موسے محبت بھی تیری دھوپ جیسی ہے محبت بھی تیری دھوپ چال جیسی یہ سال ملا ہی نہیں جس کو ہم محسن خواب کے کی خوشبو ہم اپنے خواب کی خوشبو